مش عام في تقدم تيتي لكن يبدو هناك رايه تشوف في الاعاده اعتقد في رايه وفي تسلل ولا فاول على اوبيتي بكل الاحوال هناك خطا على المرسل جريزمان سجل في ماربادي ديميتروفيتش لكن لا ننسى ديميتروفيتش الحارس الصربي شال هدف محقق من ميسي في الدقيقه 32 هدف يخلص الامور تماما و وبطل ايضا ذهبيه اولمبياد 2008 مع منتخب الارجنتين لكن صدفه سوء حظ في اكثر من نهائي الكوبا امريكا وايضا في بطوله كاس العالم ونهائي كاس العالم 2014 انطلاقه من جانب ميسي ميسي سواريز الثنائي المتفاهم والتحرك الجميل في انتظار الكره الملعوبه ميسي لكن قلت حضراتكم تدخل هنا من اللاعب فاولو ليفي القوه واللياقه والسرعه شيء يفتقده ميسي الاصابه والغياب لكن امام هنا الشوط الاول من المباراه في الدقائق الخمس الماضيه يعني بالدقيقه 30 البارسا أن خطورة بار في التعادل كانت واضحة لكن مرور أول هو الميسي وتاني الملاحات والمهارات اللي عند ميسي غير مكتملة. أمام فريق. تطلع كبير في ماتش لأن في نوع من الفردية في بعض الأمور وأيضا في نوع من التركيز أكثر على إيصال الكرة لميسي يعني عايزين يدخلوا ميسي في الفورمة يدخل في أجواء المباريات ويكون له دوره المعتاد يعني اللي اتعودنا عليه. طبعا تأجيل المباراة الكلاسيكو سلامة اللاعبين والجماهير في ظل الأمور والخوف من رفع الشعارات السياسية لكن في نفس الوقت البارسا بعد يقول لك استفاد، البعض يقول لك الريال استفاد، لكن الحقيقه احنا اللي خسرنا ان اللقاء الكلاسيكو كل كنا ننتظره يوم 26 اكتوبر الشهر الحالي طبعا، لكن التأجيل تقريبا 18 يعني يعني هنشوف بقى القرار المؤكد الاجتماع يوم الاثنين ان شاء الله الموافقه 21 اكتوبر لتحديد الموعد النهائي. لكن الاتفاق اللي حدث انا اعتقد 18 ديسمبر يعني. كره تطلع لخارج الملعب ايبار فريق المكافح اللي بيحاول لكن نشوف امامنا هنا وجود ديونج وارتور الاثنين اللي في وسط الملعب ووجود بوسكيتس واضح ان يعني ارنيستو بالفيردي من حساب عدم اكتمال اللياقه البدنيه عند اوم وعدم مشاركه أمتيتي الفتره ولونجلي برضو كان غاب عن المباراه الماضيه امام اشبيليه لانه كان طرد امام ختافي يعني في الجوله السابعه يعني برضو نسبه طرد عاليه قوي دي مشاكل الدفاع حالات الطرد الكتير والانذارات الكتيره لمدافعي نادي برشلونه في في هذا الموسم خصوصا ان البارسا مثلا في الموسم الماضي خسر امام بيتيس والليجانس وامام سلطة يعني ثلاث مباريات اللي خسرها هذا الموسم خسران حتى الان من بلباو وغرناطه في الدوري وفي المركز الثالث قبل هذه المباراه اللي فوز غرناطه لكن يستعيد المركز الثاني حاليا ريال مدريد على فكره غرناطه ريال فقد نقاطه بتعادل ثلاث مرات مع بلد الوليد وفيا ريال وتعادل مع اتلتيكو مدريد وكونتي عوده تيتي اهم العناوين مع عنوان يتصدر الصحف حاليا ان جريزمان سجل رابع الاهداف مع ديا 13 ويتقدم المرسى هنا علي ايبار فرانك دي يونج والتزمين فرانك ديونج وأرتور و بوسكس بأدوارهم الحقيقة. سلام من جانب ميسي تحت الرقابة لكن على طول استخلاص المرادي من سرحه ألفاريز بيدرو ليون بيدرو ليون مميز. بيدرو ليون اللي بيحاول يعدي ابن ريال مدريد. ولاعب ختافي امامنا هنا في هذه اللحظات اللي بيحاول يكون له دور من الجانب اليمين من الملعب. المدرب طبعا خوسيه لويس من لبار المدرب السابق لايبار مش اول مره على فكره كان معاهم في السابق بلد الوليد اساسونا اربع مباريات مع ليفنتي في 2014 هجمه هنا في المساحه لويس سواريز يلعبها على طول الى جريزمان صاحبها في اللقاء سواريز يلعبها على طول لمسه حلوه قوي لميسي يا ولد على التمرين الى ديونج ولكن يا سلام عن روعه ماركو ديمتروفيتش تمرينه ميسي اللي لا يخطئها ابدا فيها يعني سن الطول طويله يعني إيه لكن لكن ميسي هو يعني يستقطب الانظار صحيح مش بي مش بي مش بكامل قوته ولا بكامل لياقته نقدر نقول بربع امكانياته لكن حتى الان اللمحات اللي حدثت من ميسي يغيب عنها القوه واللياقه لكن طبعا الكاميرات دائما وابدا مع النجم الكبير مع الاسطوره مع الاعجاز مع المتجدد دائما ميسي في هذه المباراه، بص اللمسه بص امامنا بص سواريز بيحب ميسي جدا، لويس سوارز يبحث عن ميسي وداخلين الملعب كانوا داخلين مع بعض، تمريره هنا يعني ميسي برده كان ايه يفكر؟ كان حيران جريزمان ولا ديوم قال لك اعملها في النص قول يجري بقى لكن كان ممكن قوي تبقى هدف الثاني اللي يريح البصه في مباراه اليوم. يعني واحد لا شيء نتيجه مقلقه يعني امام فريق في ملعبه في هذا الملعب في ملعب البرو في, في ايبار ورحله يعني مبكره راح يوم الخميس نادي برشلونه خوفا من الاحداث الموجوده في في كاتالونيا بعد الاحكام اللي صدرت على بعض الـ الـ الـ الكتالونيين طبعا في القضاء الاسباني كان بالسجن بفترات طويلة كان حكم صدر يوم الاثنين اضرب عام في يوم الجمعة استمرار الاحداث والأمور في طبعا إسبانيا لكن أيضا يعني بيلعبوا عرضيات بيروحوا من خلال الأطراف لكن حتى الآن مش قادرين يصلوا إلى مرمى تيرشتيجن يعني ما قلناش برافو تيرشتيجن لكن قلنا أكتر من مرر الحقيقه ماركو ديمتروفيتش كان أحد نجوم هذا الشوط لأنه حافظ على الهدف اللي دخل في مرماه ويحتفظ بالامال هنا في مباراه اليوم هدف صعب قوي جابه جنيزمان في الدقيقه 13 من فراغ وارتطمت في القائم لكن شفنا انقاذه لفرصه في ميسي وانقاذه تمريرة ميسي اللي كانت منذ لحظات ايضا في الدقيقه كانت 40 من عمر اللقاء ارنستو بالفيردي مش سعيد ارنستو بالفيردي يعني تحس مش مش مش في حالاته نادي البرصة لكن يعني نسبيا في مباراه إشبيليا الاداء كان تحسن بشكل كبير في مباراه إشبيليا وايضا في مباراه الانتر واحده من اللقاءات الصعبه امام الانتر الايطالي في المجموعه الصعبه اللي فيها دورتموند وانتر وأسلافيا براغ ونادي برشلونه اوبتيتي وسط الملعب بوسكيتس ارتور لمسه حلوه لكن المره دي اتقطعت ضغط بشكل مميز جدا اللاعب تشارلز تمرينه حلوه قوي الى المنطلق امامنا لكن ضاعت ضاعت ضاعت من ضاعت من امريتش امامنا الكوره الماضيه نادي ايبار ما عندوش الاثنين اللي يخلصوا تشارلز ديش وامريتش النهارده في المقدمه لكن اعتقد ممكن نشوف انوي في الشوط الثاني من اللقاء يعني ممكن نشوف المعار من دي بورتيجو اللاعب ايدو اكسبوزيتو ارطول مش في افضل حالاته يمكن برضو يعني الظروف المباريات الودية والامور اللي كانت في الفترة السابقة مع المنتخب البرازيلي ارتور لعبوا في سنغافوره على فكره المنتخب البرازيلي اللقاءين وده يعني كان شيء اكبر كثيرا تيتي مدرب المنتخب البرازيلي يعني الان يعني سفر مرهق واللجوء اللاعبين اللي في اوروبا واللاعبين اللي في البرازيل عشان يروحوا سنغافوره ويلعبوا مع السنغال واحد واحد ومع نيجيريا 1-1 وواضح تاثير التعب على ارتو في هذه المباراه اللاعب البرتغالي اللي عنده مباراه دوليه وحيده امام الكاب بيرد مع المنتخب البرتغالي، ادي الكرات العاليه لكن يعني ما يميز اونتيتي النهارده اه أو مش جاهز لكن بيحل مشاكل مهمه قوي في الكرات العرضيه، الكرات العاليه اللي يعني يمكن انقذ اغلبها في مباراه اليوم عوده اونتيتي اكيد عوده مهمه لايقاف الكرات العرضيه بعد ما كان لونجلي وبيكيه ثنائي الدفاع الاساسي لنادي برشلونه، لا المطالبة هنا في هذه اللقطة بص الاعادة بص الاعادة هنا تشارلز ديش في اللقطة الماضية مع البا وحكم اللقاء يقول له ايه يعني مش سامع إيه؟ انت مش شايف لا هو مش شايف لانه بيشاور له امامنا هو بص ادي الكرة ادي جوردي البا جوردي البا مع تشارلز ديش افي تلامس في التحام لكن الحكم كان قريب حكم اللقاء ميليرو لوبيس ادي امامنا هجمه تمريره لويس سواريس لويس سواريس كان هدافا مع ليفربول في 2014 للبريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز كره تعود الى تور وطالبه بركله جزاء على علبة في الدقيقه 44 كرة الاماميه استلام لكن لسه لسه في رايه وفي تسلل رايه وتسلل على ميسي في اللقطه الماضيه وحكم اللقاء السيد ميلينو لوفيز ينهي الشوط الاول من هذه المباراه ما بين نادي ايفار ونادي برشلونه جولة التاسعه الدوري الاسباني عشر 2019-2020 واحد لا شيء عن فريق ريزمان عوده ان شاء الله وشوط ثاني عودة انقل كلمه سريعا للزميل خالد ياسين شكرا لك علي محمد علي شغل اول انها برشلونه بهدف مقابل لا شيء في الذكره الخمسه عشره للعب ميسي مع الفريق الاول في برشلونه ولكن الذي سجل هو مرحبا بكم من جديد بأداء متوسط برشلونة لم يرهق نفسه في هذا الشوط الأول متقدم بهدف مقابل شيء ولكنه مطالب بأن يضاعف الغله في الشوط الثاني اعتبارا ممكن نتيجة أن تتغير في أي لحظة من اللحظات فاصل ومنع أدريكم ومعنا سوي شغلات ما لها قيمة أو شغلات صغيرة قيمتها كبيرة اختياراتنا تأثر على حياتنا والإنترنت نفس الشيء القرار دائما في يدنا نسوي عداوات أو نكسب صداقات جديدة نخسر أو نربح حتى لو خسرنا نتسلط على الناس أو نخلي الحب هو الأساس نسوي شغلات ما لها قيمة أو شغلات صغيرة قيمتها كبيرة اختياراتنا تأثر على حياتنا والإنترنت نفس الشيء في بعض الأحيان خاطئة. تعيق رؤيتك للمستقبل. ربما تتسم بالوضوح توافقك. فلكل قرار ناجح يوجد مجهودة صافية. مع Q&B اتخذ القرارات المناسبة دائما في الوقت المناسب. الاول ما ثماش ضربة صراحة بصراحة ما ثماش ليس هناك ضرب جزاء من الكرة هذه ميسي اليوم في بعض الفترات احتفظ بالكرة كثير كان دعم. عندهم كان نعرفوا أنه في اللقطة هذه كان هاي مرة كان عندهم كان استغلال زملائه وسهم الكرة هذه ممكن كان لو ميسي مس الكرة كان ممكن لأنه التدخل كان قوي من المدافع لكن لعب بالكورة، ما لعبش ميسي وليس هناك ضربه جزاء الحاله الاخيره دفع من جوردي البا لا اعتقد صعب لا ترقى انها تكون ضربه جزاء نعم ولكن يحسب لفريق ايبار حقي انه مستغل الناحيه اليسرى بشكل كويس جدا دي ده ذكاء من جوردي البا ووارد اي مدافع يستخدم مثل هذه الحالات لا ترقى انها تكون ضربه جزاء ولكن قوة ايبار في الناحية اليسرى الحقيقة لأن بينطلق فيها بيدرو ليون وساعات بيغير مع اوريانا وايضا بيتواجد فيها الظهير أيسر كوتي عشان كده في كثافة على اللاعب سيرجي روبرتو لما فرانكي ديونج حاب يتقدم وما بيردش بسرعة بيبقى في مشكلة عند فريق برشلونة ولكن بعد كده التزم فرانكي يورجو بدأ يساند سيرجي روبرتو في الناحية دي عملوا أكثر من كروس باس من الناحية الشمال وكلها كانت خطيرة وكلها كانت مؤسرة وشفنا الهجمه الحقيقه بتاعه بيدرو اللي كان ممكن يسجل قبل نعم. لقطه الهدف بتاع الكونغريغ و لكن الحاله الجيده اللي عليها لانجي واللي عليها في هي اللي مسمحه لفريق ايبار ان هو نعم. يسجل ولكن يحتاج بسرعه تطارخ الى هدف لان ايبار قادر ان يعوض المباراه صحيح يعني لو النتيجة نتيجه مش متامله لان ايبار فريق خطير خصوصا الكورات العرضيه في الكورات الراسيه كان ممكن ايبار يشوف هناك الكره بيدرو اللي جاتو على رجله اليسرى لكن المشكله البطله هي الجهه اليسرى الجهه اليسرى لان كوتي يلعب بدون رقابه لانه ميسي ما يقومش هذا هذا منافس ميسي ميسي ما بالادوار الدفاعيه ولهذا في بعض الفترات شاهدنا اثنين على واحد على سيرجي روبرتو ولقاو الحلول كثير من الكرات العرضيه على الجالوس ولهذا ديونغ لازم يختار اكثر لانه يعني في بعض الفترات ديونغ يمشي الى وسط الميدان نعم. ياخذ مكان بوسكيتس يخرج ولهذا تسع ضد واحد ضد سيرجي روبرتو شاهدنا يعني بكثير من الكرات العرضيه لكن هناك يقظه من دفاع المرسى واللي فاجئني ام تيتي قدم مردود تاني ت... فنيا كان متوسط الارقام لا تكذب تسديدات واحده فقط على المرمى جاء من الهدف لم يسدد بمعنى اخر نحتاج الى الثابته بتاعت ميسي ولولا كده ما كانتش الكوره دي راحت منه تهيأت ديميترو يعني ميسي الحقيقه رد فعله كان ممتاز يعني حتى في الهدف لمس الكوره بالظبط حتى في الهدف الارض الشكل ده بالشكل ده وبعد كده ميسي حاول يروج ويقدر يغير اتجاهه بالشكل ده الحقيقه هو اللي منع برشلونه من تسجيل هدف الثاني في اللقطه دي نحن نلامس فاصل مضطرين نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم اذا ما تمكن الوقت للحديث عما يمكن ان يتغير في الشوط الثاني فاصل ثم نعود اليكم نلقاكم معاكم وترفيههم بلا حدود. إذا أوصل جهاز بالإن الخاص بك بالإنترنت واكتشف عالما مذهلا. بعد أن توصل الجهاز بالإنترنت، اضغط على زر بي ان، اختر خدمة الفيديو حسب الطلب، اذهب إلى محتوى الأطفال وكن جزءا من تجربة تلفزيونية لا مثيل لها. للمزيد من المعلومات يوجد تواصل على الارقام التاليه. مع اطلاق سهيل 2 ثاني قمر صناعي قطري يمكنك الان ان تكون اقرب الى ارض الحدث الرياضي مع القنوات الرياضيه المفضله لديك. سهيل سات فضاء لتحقيق رؤيتكم. مرحباً اجل من جديد ان تكونوا من الممكن ان للخروج من الممكن ومن تكونوا من بنتيجة إيجابية تكونوا مرحبا بكم من من أشياء ممكن نشاهدها صغيرة أم فقط أن يكون البرشا أكثر دقة في التمرين؟ صحيح أكثر دقة لأن يعني في بعض يخسر كثير من الكرات تمرات اللمسة الأخيرة يخسرها وبطبيعة الحال يخسر الهجمة. وعندهم كمية بيوصل المرمى لانه في بعض الفترات شايف وصلوا للمرمى بسهوله ينقص تسجيل واكثر دقه داخل 16 متر ممكن جريزمان لانه يلعب مبارتين مع المنتخب الفرنسي يلعب في منطقه هذا صعب عليه شاهدنا يرجع يقوم بالادوار الدفاعيه ثم يهاجم ويسند ممكن 20 دقيقه ودخل لاعب فاتي يمكن محل كبير حتى لاعبين وسط الميدانية اما, أما ديونج. ارتيوري اما ديوم خصوصا اللي لعب مباراتين مع المنتخب البرازيلي ممكن فيدال او راكاتيتش في الشوط الثاني لكن البارسا عندهم كانية باش الهدف الثاني وعندهم كانية باش يعني لانه فريق لا. بيبار ليس فريق السهل فريق خطير جدا فلهذا لازم البرسة يسجل هدفه الثاني. المهمة تطرفون سالي أكثر حيوية أكثر نشاط ممكن. لعب مع المنتخب الإسباني أكثر 21 سنة صحيح. وارد وارد وارد وارد وارد وممكن برضو خط واسط يكون في حسابات فالفيد. أعتقد فيدال مهم جدا في الشوط الثاني. لأنه برضه ما تنساش إن فريق أرباب عنده أوراق على مقاعد ودلاية. ممكن اللاعب الياباني إنه يطلع إيوه. إيدو. ممكن لاعب غونزاليس. أنا شايف. بالظبط ممكن يكون عنده من اوراق رابحه مأجلها للشوط الثاني او حاطط سيناريو للمباراه مباراة ديليبار قوي ان هو يتقدم بهدف فبالتالي يعمل تغييرات في الشوط الثاني وخصوصا ان هو مريح من عنصر اساسي عن الشوط الاول تشارلز مقدم في العمر 35 سنه اللاعب البرازيلي اعتقد هنشوف تغييرات من ايبار ومن ديليبار في الشوط الثاني نعم طب هذا اصغر ملعب في اسبانيا 5500 لا يمكن ان تتم توسعته ابدا دخول سميدو فما كان من؟ من مكان من سنرى من هل المكان سير روبرتو ام سيخرج احد لاعب الوسط وسيبقى آه. سينتقل سيره روبرتو, روبرتو الى اللي وسط اللي الميدان وايضا و... ممكن, و... آه... ممكن س... سير وسط الميدان اجتماع احتمال الان سنتعرف على ذلك سنتعرف على ذلك من سيخرج من خلال هذه اللوحه ستوضح لنا دا... من سيخرج سير روبرتو الذي خرج بمعنى اننا نغير ثاني حكم جديد مع زميل علي محمد علي 2019 2020 هنا تقدم في ملعب بروا بهدف ايضا سجل في مباراه في ريال لكن النهارده يسجل في هذه المباراه بالفعل الهدف الرابع لهذا الموسم هدف في الشوط الاول البارسا باداء يعني الفول متوسط عوده تيتي عوده مميزه جدا في هذه المباراه يبدو في اصابه هنا سقط في اللقطه الماضيه شارل ديش في اللقطه الماضيه في كوره مشتركه مع اللاعب لونغلي الشوط الاول نادي برشلونه جالك الكوره بشكل افضل كان هناك خطوره من جنة الضابط من جانب فريق نادي ايفار وبالتحديد من اوريالا تشكيله كما هي ديميتروفيتش في حراسه المرمى في الدفاع كل من ديبلاسيس وفولو وليفيرا واربيا وكوتي وسط ملعب فيدرو النقوا والأحمر والبرشا باللون الاصفر واول رمي التماس الشوط الثاني لنادي ايبار نادي, آي نادي برشلونه بيمثله في حراسه المرمى الحارس شتيجن سميدو دخل مكان سيرجيو روبيرتو في بدايه الشوط الثاني مع وجود أمتيتي والانجلي والبا وسط ملعب ارتور وبوسكيت واللاعب فرانك دي يونج امامهم ميسي سوارز وطبعا جريزمان حكم مباراة اليوم ميلرو لابيس حكم هذه المباراة في طبعا اللقاء اللي أمامنا هنا برشلونة 16 نقطة قبل انطلاقة هذه الجولة وإيمار برصيد 9 نقاط وأمامنا هنا كرة تعود لمتروفيتش واحد من نجوم الشوط الأول شال كرة خطيرة كانت من ميسي المراوغة اللي انفرض على آثارها دي 32 وأيضا كان طلع لتمريرة بينية من ميسي كانت في اتجاه فرانك ديونج تير شتيجن أيبان يبحث عن التعادل البرسا يبحث عن الهدف الثاني في هذه المباراة البارسا الشوط الاول فقد الكثير من الهجمات في اللمسة الاخيره او في التمريره الاخيره اللي توصل للهداف سواء جريزمان او ميسي او سواريز لكن كان للبارسا الحقيقه يعني اداء مميز في وسط الملعب من خلال الضغط واستخلاص الكرات تميز ايضا تيتي في ظهوره الاول هذا الموسم في الكرات العاليه بعد ما تعامل مع اكثر من كرة خطيره من اوريانا بالشمال او من بيدرو ليون في الجانب اليمين البارسا وتبديل خروج سنة فيرجي ودخول اللاعب سميدو اللي للمره الثانيه بيلعب كبديل كان بديل امام ختالي. لعب سبع لقاءات اساسي وبديل مرتين ولعب مرتين في بطوله الدوري الابطال مباراة الماضيه اللي كانت امام فريق نادي اشبيليا كان لاعب سميدو في مركز الظهير الايسر ايبار وبصية التسلل اللي دفع ثمنها في الهدف الوحيد اللي سجله جريزمان بعد تمرينه لونجليه والحقيقه احترام المرصى النهارده في الشوط الاول لنادي ايبار في ملعب بيسع حوالي 8000 مشجع ملعب اللقاء امامنا هنا ملعب المباراه اللي يعني بيستضيف هذا اللقاء الملعب اللي شيد في 1947 وجدد في 89 وجدد ايضا في 2016 وهنا محاوله من جانب المرصى بالالوان اللي خارج ملعبه باللون الاصفر بابنا هنا استلم على طول من جانب جريزمان جريزمان ألي يكون دخول فاتي أو دخول اللاعب كارلس بيريز كلاعب بديل تمرينة حلوة والمرة دي سواريز ورايا رايا رايا وتسلل تمريرة ميسي ورايا وتسلل على سواريز هدف ملغي كان في مطالبه بركل جزاء لميسي في التحام لاعب بلاسيس وكان ايضا في يعني شك في دفع من قلبا في دار اللاعب تشارلز كانوا في الدقيقه 40 وفي الدقيقه 44 من عمر اللقاء ادي الهدف الملغي هدف ابيض سواريز في اللقطه الماضيه لكن رايا وتسلل هدف ملغي في الدقيقه 49 تمريره ميسي في اللقطه الماضيه تمريره ميسي ميسي عمل 274 تمريره ميسي خلال مشواره مع نادي طبعا برشلونه والمنتخب عمل 274 تمريره شوف بقى التمريرات والاسست لكن في الليغا الاسبانيه ميسي 420 هدف الهداف التاريخي و163 تمريره حاسمه لميسي في لقاءاته في الليغا الاسبانيه هذه حكم مباراه اليوم ميليرو لافيض ضمن اللقاءات الاسبوع التاسع شفنا فوز جرانادا غرناطه بهدف مقابل لا شيء في اولي اللقاءات امس امام اساسونا هدف دواتي هنا في هذه الليله ايباد يستضيف البرصه في اللقاء المبكر وتقدم واحد لاشيء لجريزمان عندنا أيضا أتلتيكو فالنسيا ختافي ليجانس وأخر اللقاءات ريال مايوركا وريال مدريد في لقاءات الليجا الإسبانية استئناف الدوري الإسباني طبعا بعد ما تابعنا التعادل مع النرويج 1-1 واحد واحد والتعادل مع السويد اللي كان ايضا 1-1 واحد واحد لكن طبعا اسبانيا اصبحت في ال 20 نقطه تاهلت طبعا كانت على النرويج 2-1 وعلى مالطا 2-0 وعلى جزر الفارو 4-1 وعلى كذلك ايضا السويد 3-1 على رومانيا 2-1 جزر الفارو 4-0 ثم تعادلين كان امام النرويج وامام السويد وبالتالي الصراع ما زال موجود ما بين السويد ورومانيا والنرويج لبطاقة الترشح الثانيه في هذه المجموعه في اطار تصفيات 2020 ان شاء الله تمرير امامنا هنا سلامه من جانب اللاعب ارتور ارتور ضغط من جانب البارسا في محاوله تسجيل هدف ثاني كره من البا لكن تغطيه ممتازه الحقيقه من المدافع في اللقطه الماضيه رقم 23 عربية هذه كره من البا كره من البا شوف امامنا ميسي واللمسات ميسي ودي الاعاده للفار للكره اللي طبعا احتسبت تسلل على اللاعب سواريز وواضح حين تسلل لان راس اللاعب هي اللي سبقه في اللقطه الماضيه هدف ملغي لسواريز بعد العوده للفار طبعا في تقنيه الفار الموجوده في الليجا الاسبانيه في كان هيبقى هدف سواريز الهدف الخامس في اطار الليغا الاسبانيه مازال بنزيما ريال مدريد مورون ريال بيتيس ومورينو في ريال متصدرين الهدافين ورصيد من الاهداف ست اهداف عدد الحضور 7295 في ملعب الامامنا دي ابورو في مدينه ايبار حوالي 45 دقيقه تبعد عن سارس باستيان المدن الشهيرة طبعا في في اقليم الباسك اربعه كيلو لكن المسافة من برشلونه لايبار تقريبا يعني ربعمية وثلاثين كيلو المسافة ما بين برشلونه وايبار يمكن ده السبب في السفر المبكر يعني طبعا لنادي برشلونه من اجل النقاط الثلاثه في هذه المباراه من اجل التركيز على ما هو قادم لتخطي الصعاب والامور طبعا اللي كانت لدى البارسا في هذا الموسم بعد الفوز في خمس لقاءات والتعادل في في مباراه والخساره في لقاءين على طول مقطوعه باولو وليفيرا ايبار فريق خطير هذه كره تتفوت على طول من جانب لويس سواريز ما قراهاش ميسي تبديل بدخول سميدو مكان سيرجيو روبرتو موجود نيتو موجود توديبو وراكيتيتشي وفينال وكارلس بيريز وفاتي ضمن البدلاء في حين يوئل وبيجس وكيكي وايدو اسبوزيتو وانوي وتخيرو وكيكي غارسيا الاسماء الموجوده النهارده لدى فريق نادي ايبار في دكه البدلاء استلام من جانب ميسي ميسي استلم ميسي والضغط على ميسي ولد على المراوغه عدى عدى من سيركو البارز لاعب سبورتي كيكو السابق تمرير اماميه لكن امامنا الكوره السريعه وأمامنا هنا راية وتسلل على فرانكي ليونج هذه فرانكي ليونج 22 عام تألق مع آيكس ثنائيه الموسم الماضي الدوري والكاس وخروج كان دراماتيكي امام الاسبوز في نصف نهائي دوري الابطال عندما كان يلعب في آيكس طبعا نجم الكره الهولنديه اللاعب فرانك دي يونج اللي في الصداره بالنسبة هولندا والمانيا خمسين نقطه صب ايرلندا الشماليه وباقي لقاءين مع ايرلندا وامام ايضا استونيا هذه الكره والتغطيه الممتازه من جانب لانجلي هذه لانجلي اونتيتي النهارده في غياب بيكيل الايقاف وغياب ايضا ديمبلي للايقاف وغياب اللاعب الشاب رونالدو اورويخو إيه للايقاف تسديده من ديوغ ولكن الي خارج الملعب تسديده امامنا اهو من بافا ديوغ سدد بافا ديوغ بالكره الماضيه امامنا اهو الدولي السنغالي اللي سجل في مرمى تركي موركينا وفي مرمى الجزائر مع منتخب بلاده في عشرين مباراة منها المشاركة كانت في أمم أفريقيا 2015-2017 كرة بتاعة ميسي لمحة ميسي مراوغه ميسي اللي بيعود ودي أمامنا انطلاقة سيميدو سيميدو شارك مع منتخب البرتغال في خسارة أوكرانيا والفوز على لوكسمبورغ في لقاءات التصفية المؤهلة لليورو 2020 اوكرانيا خلاص 12 نقطة تأهلت البرتغال يعني عندها 12 نقطة وصربيا عندها 11 نقطة والبرتغال هتلعب مع كل من ليتوانيا ولوكسمبورغ في حين هتلعب صربيا أمام لوكسمبورغ وأمام اوكرانيا انطلاقا أمامنا هنا من سيميدو سواريز لكن على طول تغطية ممتازة أوريانا أوريانا فرانك دي يونج ادوار الدفاعين اللي بيعملها فرانك دي يونج انطلاقه هنا من هولندي فرانك دي يونج وسوارز وسوارز ولكن واحد من نجوم اللقاء ماركو ديمتروفيتش لكن هجمه حلوه الضغط النهارده احد اهم ايجابيات النهارده شوف لدى نادي برشلونه في نوع من القوه والشراسه وضغط من فرانك دي يونج وتمريره الى لويس سوارز. ولكن المره دي ظبطت في الاسيست والتمرير لكن ضاعت الفرصه امامنا وثلاث محاولات مقابل لكن كرة جريزمان تكفي حتى الآن لثلاث نقاط واحد لا شيء لصالح برشلونة لصالح البلاو جرانا امام ايبار امامنا الفريق الباسكي في هذه الليلة وفي هذه الأمسية لكن احنا يعني مبكرا يعني في وقت وقت على وقت العصر في بعض بلدنا العربيه بفارق التوقيت امامنا هنا في هذه الانطلاقه للمباريات الدوري طبعا سواء بقى دوريات الكبيره فرنسا شفنا فوز في اس جي على نيس بالامس امبارح في اسبانيا كان في تعادل ما بين تقدم عفوا لنادي غرناطه على وساسونا ونتابع النهارده بقى اللقاءات الانجليزي واللقاءات الالماني ولقاءات الدوريات على قنوات بي وهذه كورة سوارز من اللي ضاعت الدقيقه 56 وأذكر كان هناك هدف ملغي لسوارز بداع التسلل كان تسلل صحيح وفقا للفار ووفقا ايضا لقرار الحكم مانويل توري المساعد الاول هنا لحكم اللقاء ميديرو لوبيز امامنا استلام على طول فرانك ديونج صنع كورة حلوه قوي لسوارز نجم الاوروغوياني لمسه من جيزمان شوف امامنا جيزمان بيحب يلعب في هذه المساحه في هذه المنطقه لكن في الطرف ما عندوش السرعات هو عنده القدره على الزياده ال اللي بتاتي من الخلف لما كان في اتلتيكو خلف ديجو كوستا ودي امامنا هنا سواريز يراور ودي لابسه يا ولد يا ولد يا ولد على الثلاثي المرعب الثلاثي المرعب سواريز جريزمان وجريزمان بقى يهدي للنجم الكبير يهدي لمسه الابداع هنا من جانب جريزمان والفينش المره يستفيد من خطاه في القرار الخاطئ في انفراد الشوط الاول وميسي يسجل الهدف الثاني ليه في الليجا الاسبانيه ويرفع رصيده الى 673 هدف ويرفع رصيده في الليجا الى 421 هدف بص شوف امامنا الهجمه حلوه وادي امامنا انطلاقه فرانك ديونج سواريز الغير متسلل يمرر في وصلتي الي جريزمان وجريزمان بص اللمسة دي بص اللمسة دي لمسة لاعب كبيرة في اطار المباريات سجل 51 هدف في الموسم الماضي وبالفعل تصدر قائمه الهدف ب 36 هدف مع نادي المرسى طبعا ارقام لهذا النجم الكبير صاحب الست مرات هداف للدوري طبعا مع نادي برشلونه وتكريمه اللي كان منذ ايام وحصوله على الحذاء الذهبي وشفنا في التكريم ظهور كل من ابنائه طبعا وعنده تياجو وماتيو وتشيرول لسه مولود في العام الماضي من زوجته انتيلا قصه حبه في طبعا مدينته في في روزاريو بالارجنتين على طول امامنا هنا استلام تحرك في هذه اللقطه محاوله الانطلاق من جانب ديبلاسيس لكن التدخل على طول ومحاولات ما زالت مستمره لكن اتنين لا شيء لصالح نادي برشلونه عن طريق النجم الكبير جريزمان بعد مرور 13 دقيقه ثم عن طريق ميسي في الدقيقه 58 من عمر اللقاء. ادي امامنا جريزمان ادي جريزمان بقول اول مره يسجل خارج الكابتنو ادي الاخطاء تسعه مقابل تسعه انذار لديوب وانذار لتشارلز في الشوط الاول. كرة في وسط الملعب سيرخي والفارس خبراته والمهارات لكن البرصه النهارده حقيقه يعني من المباريات اللي فيها نوع من الايجابيه بعد ما البرصه ايه كان دايما يفوز خارج ملعبه يرجع يخسر بعدها خارج ملعبه ويمكن القاعده دي حدثت في مباراه الفريق والفوز اللي كان يعني امام نادي ختافي بهدفين لكن المره دي هو متقدم خارج ملعبه ايضا بهدفين حتى الان خسر من بيلباو بهدف ادوريتس خسر ايضا امام جرينادا غرناطه بهدفين مقابل شيء كرة على طول اماميه تصل الى اللاعب انريتش لكن مع على طول امتيتي شيء ايجابي جدا امتيتي بعد عن المباريات والإصابة وغياب أغلب فترات الموسم الماضي ولونجلي وبيكيه هم الأساسيين لكن النهارده أرنستو والفيردي راهن على هذا اللاعب لم يشرك اللاعب اللاعب اللي طبعا القادم من نادي تولوز في الموسم الماضي ولكن أشرك من بداية اللقاء أشرك أومتيتي بقى لخبرة الدولية حتى على مستوى الدولي مع فرنسا 31 مباراة دولية مع فرنسا طول تعود امامنا للخلف باولو اوليفيرا نادي ايبار بيلعب بال4 4 2 مع وجود رأسي حربا تشارلز ديش البرازيلي صاحب ال35 عام وايضا اللاعب اندريتش لكن التفوق ادي سيميدو مكان سيرجي روميرتو هدف في الدقيقه 13 في الشوط الأول وهدف في الدقيقة 13 في الشوط الثاني، الدقيقة 13 من عمر المباراة والدقيقة 58 إجمالا طبعا في الدقيقة 13 أيضا من الشوط الثاني هدف جريزمان بتمرينه من لونجلي وكان انفرد وحطها باقتدار بعد خطر من ديبلاسيس المدافع ثم هدف ميسي في الدقيقة الثمانية وخمسين بعد يعني تفاهم كبير كان في أكثر من لمسة من فرانكي ديونج لسواريز لجريزمان وجريزمان زحلقها لميسي وميسي شوف بقا راح فين وادي امامنا هنا بيطلع اللاعب بيدرو ليون ويدخل مكانه اللاعب إيدو اسبوزيتو اللي سجل حتى الان في ثمان لقاءات سته اساسي ومرتين بديل سجل في مرمى سته القادم من ديفورتيفو لكورونيا يعني كان هبط طبعا الديبور في 2018 اللي دخل امامنا هنا مكان بيدرو ليون كان ايفلاند ختافي هبط خسافي كان هبط اسبوزيتو اسبوزيتو يدخل مكان اللاعب اللي خرج اسبوزيتو ريكسبوزيتو يدخل مكان اللاعب اللي خارج بيدرو ليون ادي ادي امامنا بوسكيتس لعب مباراة أمام النرويج كان أساسي ولعب كان في المباراة الثانية روبرتو مورينو أمام السويد لعب يعني عدة عناصر منها رودري الحقيقة اللي كان تألق مع مانشستر سيتي قادمة باتريكو مدريد وأصبح ليه مكانة ولي تواجد كبير مع المان سيتي وأيضا مع المنتخب الإسباني. أدي إيدو إكسبوزيتو 23 سنة إكسبوزيتو إبن ديبور إبن ديبورتي لا كورونيا هذه على طول أمامنا هنا, دوغو دوغو دوغو أمامنا هنا تدخل آيفار بيبحث عن تقليص النتيجة كرة ترجع على طول كوتي كوتي رقم 15 دافع بورتو مدافع روما مدافع خيخون خسيئة الخين كوتي ودي أمامنا كرة مغطي حلو أول مرة دي غطي جوردي ألبا جوردي ألبا إصابة أمام دورتموند جوردي ألبا وعودة أمام إشبيريا كلاعب احتياطي لكن طبعاً ده كان سبب في غيابه عن منتخب إسبانيا اللي كان لاعب مباراة إسبانيا أمام النرويج كان لاعب برناتو ومباراة إسبانيا أمام السويد كان لاعب اللعب ريجليون أمام فيدال ارتورو فيدال اللي بيقدم أداء مميز واللي يستحق النهاردة يعني بعد قال لك يستحق أن يكون أساسي مكان النجم الكبير مكان بوسكتس مباراه واحده كان اساسي امام اشبيليا اربع مرات كلاعب بديل وسجل في مرمى بيتس وسجل في مرمى اشبيليا صاحب الخبرات الكبيره مع منتخب تشيلي طبعا واللي توج بلقب الكوبا امريكا في 2015 2016 في داله تبديل كان قادم امامنا هنا بيدال مع قدوم فرانك ديونج دي أصبح راكيتيتش يعني على دكة المدلة أساسي أمام المجر مع كرواتيا راكيتيتش وبديل كان في مباراة منتخب أمام ويلس كانت واحد واحد على طول استخلاص المرادي من جانب اللاعب عربية مدافع السابق نادي إسبانيول أمامنا عربية وسط الملعب ديوب سيميدو مكان سيرجيو وميرتو ويستعد بدا ليكون التبديل الثاني في حين تبديل كان منذ لحظات اكسبوزيتو دخل مكان اللاعب اللي كان بيدرو ليون طبعا بيجيب النهارده سكلانتي على فكره للايقاف جونزالو اسكلانتي الارجنتيني بيغيب النهارده للايقاف في في مباراه بتيس اللي كانت واحد واحد اللي كانت اتلعبت قبل التوقف فدي امام انطلاقه ميسي سجل هدف ميسي في طريقه للتسجيل لكن يمرر ولا والهدف هو نبص بقى يعني من جاول السعيد بيصحب وميسي يمرر لسوارز وقبل على رأس ميسي حمد الله على السلامة يا نجم يا كبير حمد الله على السلامة يا ميسي فين تبرداتك فين متعتك لكن سجل في ثمانية 58 وصنع في الديئة أمامه 66 سوارز أصبح عنده من الأهداف خمس أهداف في الليغا الإسبانية وأصبح في هذه اللقطة ميسي عنده من تمريرات الحاسمة 274 تمريره حاسمه منها التمريره اللي امامنا هنا رقم 164 في الليجا لكن سميدو ضغط خلص الكوره مررت بسرعه جدا شوف جريزمان وتمريره جريزمان الرائعه لميسي القراءه لهذه الكورة من جانب ميسي وضرب التسلل دفاع عبار ومنصات التسلل ثم التمريره والهديه حاول عليها الحقيقه باولو اوليميرا لكن المره دي ميسي الى سواري وسواريز يضع الكرة لتكون كرة الهدف الثالث في هذه المباراة ثلاثة أهداف من خلال جريزمان من خلال ميسي من خلال سواريز مثلث الرعب أمام أيبار المتواضع في النواحي الدفاعية تلعب أمام البارسا بالسرعات والمهارات دي وتلعب يعني مصد التسلل اتضربت فيها يا لبار اللي لم تعرف الفوز في 19 مباراة أمام البارسا إلا في مرة واحدة وكان ذلك عندما كان مدربا لنادي اوساسونا الفوز الوحيد لي اللي كان علي البارسا عندما كان مدربا مع فريق نادي اوساسونا في ألفين ثلاثة تلاتة المهمة تهد. البرسا انهى المهمة هنا في هذه المباراة، هدف في الشوط الأول لجريزمان من صناعة لونجليديا 13، هدف لميسي بعد صناعة من جريزمان في الدقيقة 58، ثم هدف صناعة ميسي لسواريز كان في الدقيقة 66 من اللقاء عشان تصبح النتيجة ثلاثة، لا شيء لصالح البرسا هنا في ملعب أيباك. الكره الاماميه المره دي ميسي ينطلق شوف بقى برضو الدخول في اجواء المباراه حساسيه المباراه ضيع الشوط الاول فرصه كبيره قوي ومرر كوره كانت ممكن تبقى هجمه واعده وادى امامنا هنا ميسي عايز يمرر لكن المره دي على طول باولو اوليفيرا باولو اوليفيرا مقطوع الضغط من جانب البارسا تمريره وادي ميسي كره من بوسكيت لكن يطلع على طول يطلع دي يطلع دي يطلع دي في اللقطه الماضيه ويمكن طبعا كره هدف سيرخو الانواريس البارسا يضرب بقوه النهارده لكن الفضل في هذه المباراه الضغط النهارده البارسا بيلعب بشراسه بيلعب بقوه عوده ميسي تعني عوده الروح عوده العزيمه عوده الاصرار 48 52 الاستحواذ في هذه المباراه حتى هذه اللحظه مع يعني اكيد فرص كانت من جانب فريق نادي البارسا في مباراة اليوم ست محاولات على المرمى مقابل أربعة بين العرضة والقائمين ده بالنسبة للباص أربع محاولات لايمار لا شيء بين العرضة والقائمين من جانب أيمار صاحب الملعب 254 تمريرة مقابل 340 تمريرة هل من مزيد هنا في هذه التمريرة لكن المرة دي على طول كرة جريزمان والإنقاذ من الدفاع بعد ما ضيع ميسي هذه الفرصة للتسجيل هذه جريزمان أنتوان جريزمان تصير الناجحة مع ريال سوسيدات ثم مع اتلتيكو مدريد طوال الخمس مواسم من 2014 حتى انتقاله ليكون رابع اغلى لاعب ب 120 مليون يورو انتقاله لصفوف المنتخب طبعا الفرنسي هو من نجوم فرنسا لكن انتقال النجم الفرنسي من اتلتيكو الاسباني للبرصا الاسباني اوريانا اختفى تماما فاختفى عبار اوريانا في انطلاقه ومحا ريادة يعني عايز يمرر كرة سريعة لعديا في محاولة يائسة كانت من اللاعب أمامنا واللاعب أنريتش أنريتش من ليفربول. بص أمامنا كورة تيمي إبداع كبير أمامنا هنا وهدف يستحق عليه جريزمان التحية ثم الهدف الثالث برضه بدايته من عند جريزمان لكن الضغط كان من سيميدو تمريرة جريزمان ثم انطلاقة من سيد ثم الصناعة انوي أمامنا هيدخل اليماني انوي انوي انوي الياباني هيدخل انوي انه يطلع ارتور امامنا وينزل فيدال تبديل المرصى التبديل الثاني للمرصى لويس سواريز وخرج ارتور ارتور اللي خرج سواريز لسه في الملعب يعني التلاقة هنا من جانب فرانك ديونج مميز فرانك ديونج متحرر في الشوط الثاني في الادوار الهجوميه لانه كان الشوط الاول مقيد طلع البرازيلي ارتور ودخل مكانه سيرجي انريتش ودخل مكانه انوي اللاعب الياباني انوي مكان اللاعب إن في الدقيقه 71, 71 تبديل بدخول بدال مكان اللاعب ارتور في وسط الملعب مع بوسكيتس ومع فرانكي ودخول ايضا اونريتش خرج ودخل مكانه اللاعب انوي اللاعب الياباني اللي دخل كبديل في هذه المباراه في الدقيقه 71 بعد دخول كان لعب ايدو اكسبوزيتو اول كورة تاكاتشي اونوي تاكاتشي اونوي كان في ريال بيتيس اعاره للافاز لكن رجع مره ثانيه حيث لعب مع ايبار على فكره اونوي من 2015 ل 2018 قادمة كان من صفوف انتر فرانكفورت سابق في يوكهاما مارينوس وايضا كان في سيريزو زاك قبل انتقاله لالمانيا الى بوخوم في المانيا ثم الى ايتراخت ثم بيتيس ثم اعاره لالاس ووصولا الى ايبار طبعا في الفتره الثانيه دي مع ايبار. باولو اوليبيرا طلع كرة الى خارج الملعب سجل في مرمى ريال مايوركا باولو اوليبيرا سجل في لقاء مايوركا هل تكون الخساره الرابعه لايبار؟ والفوز السادس هنا في هذه المباراة للبارسة ضغط على طول المرة دي من جانب لاعبي نادي آيفار ديوب في وسط الملعب يطلع من جنب الشمال خسيئا خير كوتي ثلاثة لشيخ بارسة كده ينهي هذه المباراة بالفوز والانتصار بالأهداف الثلاثة ويسجل 36 هدف اكثر من سجل في مرمى فريق نادي ايبار اكثر فاز أه يعني اكثر فريق فاز على ايبار ايضا ب10 انتصارات النهارده لو فاز متفوق على اتلتيكو بتطلع انتصارات والريال ب8 انتصارات وبالبا وب6 انتصارات في حين النهارده رصيد الاهداف 36 الريال سجل 25 اتلتيكو 21 انطلاقه هنا من جانب نادي ايبار سجل ست اهداف فقط في مرمى فريق نادي برشلونه ايفان خلال مشواره. سيميدو الدولي البرتغالي سيميدو نيلسون سيميدو. كنا ترجع على طول الى تيرشتيجن لم يختبر تيرشتيجن في مباراة اليوم. مفيش على المرمى خالص لتيرشتيجن فرانك دي يونج الى بيدان عودة الفرص الى نادي المرسى شفنا في بعض المباريات شوط اول ينتهي بلا اي تزييدك افتكر مباراة غرناطة ثم ياتي المر طبعاً بعد دخول سوارز وعودة ميسي وتألق جريزمان في هذه الليلة الاهداف الثلاثه على طريق الثلاث نجوم جريزمان ميسي وسوارز من البلاو جرانا في هذا اللقاء اللي يعني اللي سهله على نفسه لان من البدايه احترم ايبار وعارف صعوبه الملعب وعارف الروح اللي عند فريق ايبار واسلوب اللعب اللي عند الفرق اللي في الباسك اللعب الانجليزي الكرات الطوليه والالتحامات والقوه لكن انهوها بفضل المهارات العاليه وبفضل اللمسه الاخيره من جريزمان وميستي وسوارز الدقيقه 13 دقيقه 58 والدقيقه 66 خلاص بار معنويا خلاص يفكر في المباراة القادمة مباراة بلد الوليد اللي هتلعب إن شاء الله في يوم السبت القادم أمام بلد الوليد. المرسى أول مواجهة هتكون أمام بلد الوليد أيضا لكن في الأسبوع رقم 11 لأن الأسبوع العاشر لن يلعب المرسى مباراته أمام ريال مدريد. يوم 18 حتى هذه اللحظه لكن قرار اخير فين؟ هيبقى يوم الاثنين لان في خلاف ما بين الليجا رابطه الدوري الاسباني وبين اتحاد كره القدم ولجنه المسابقات رفضت الاقتراح ان تتلعب في مدريد المباراه وحتى مش ما كانش مرحب بهذا الاقتراح ايضا من جانب المصري. رامي التماس سيرجيو الفاريز ايفا الليغا الاسبانيه حامل اللقب في اخر موسمين صاحب 26 لقب الريال 33 لقب ادي امامنا على طول اونتيتا فيدال يرجع مره تانية ايبار يمسك كوره لكن دون خطوره إنوي اليمني بيلعب كره بالعرض لكن يا ولد يا ولد يا تيتي عامل مباراه كبيره كبيره جدا عامل مباراة كبيره بعيد فتره كبيره ويلعب ادي الكافيه وادي موقف صعب ما بين سميد وبيدال تبادل الكره بمهاره عاليه أو تمريره من بيدال مقطوعه من نجم منتخب تشيلي خبرات خبرات كبيره عند بيدال مع ليفركوزن مع يوفنتوس مع بايرن ميونشن وادي ديوب وتردينا وادي مره ثانيه وحكم اللقاء امامنا هنا نشوف القرارات ايه يدي فاول حكم اللقاء بيدي فاول امامنا الكوره ارتطمت في حكم اللقاء واللعبة هيستانف بالاسقاط ولا بينتظر ايه هل هناك تدخل وفي ركله جزاء في اللقطه الماضيه مفيش حاجه مفيهاش اي حاجه الكوره ارتطمت في الحكم لازم الحكم يستانف اللعبة باسقاط او بيقول لهم لمس الفيه كان زمان نقول الحكم هوا واللعب يمشي والامور تسير لكن حكم اللقاء يستانف اللعب ضمن تعديلات لعبه كره القدم في الفترة الأخيرة انطلاقا من شهر يونيو من العام الحالي 2019 كأس العالم للأندية في دولة قطر إن شاء الله فترة من 11 ديسمبر حتى 21 ديسمبر إن شاء الله الجمهور بينتظر طبعا ليفربول السد القطري الأندية الموجودة وانتظار الفائز من الهلال والسد في نصف نهائي ال ال غرب القاره اسيا والجانب الاخر جوانجو الفريق الصيني امام اورا والياباني في نصف النهائي الاخر لتحديد بقى الصاعد الى نهائي اسيا والترجي استلام على طول امامنا استعداد بقى للحدث الكبير كاس العالم 2022 شفنا طولة العاب القوة طولة العالم العاب القوة اللي هنا في قطر وانتهت منذ ايام قليلة السلام على طول امامنا هنا في الجانب الشمال جريزمان فرانكي دي يونج تمرير لسواريز ميسي فيدال سلمو، يمرر فيدال عايز يجري فيدال جايب هدفين فيدال في مرمى بيتيس وفي مرمى اشبيليا التحرك المرة دي ما بين فيدال واسيميلو ما بين بدال وسونيدو ولكن مقطوعة كورة مقطوعة كورة بدال سجل اللعب الماضي في مرمى بيتيس وفي مرمى ريال وفي مرمى ختافي فاول على بوسكيتس لصالح اكسبوزيتو اللاعب البديل تبديلين اللي تموا في اللقاء من جانب فريق نادي ايبار في هذه المباراة تبديلين وادي أمامنا هنا راكتيتش التبديل الثالث يطلع فرانك ديونج ويدخل الدولي الكرواتي إيبان راكتيتش إيبان راكتيتش ولا حضركم هذه إيبان راكتيتش يدخل 31 عام لعب السنة دي يعني في الدوري لعب لقاء أساسي وارمعة مديل يطلع شارلز يطلع وينزل كيكي جارثيا امامنا هنا ادي التبديل امامنا كيكي جارثيا لاعب السابق في ميدلزبرا وفي مورثيا اللي بيشترك صاحب الثلاث اهداف في الموسم الماضي خرج البرازيلي تشارلز وينزل كانوا كيكي جارثيا خلاص تبديلك الثلاثه تمت للفريقين كون على طول سيميل كيكي جارثيا في الدقيقه 79 وايضا مكان فرانكي ديونج في 79 استلم على طول اوريانا، اختفى النهارده اوريانا في الشوط الاول على فترات اليوم بيلعب الكره العاليه لكن على طول لونجلي، لونجلي المتالق في مباراه اليوم لونجلي. كرات اللي على المرمى واحد مقابل اربعه، لكن في ظل المحاولات البارصا في المباراه النهارده ست محاولات اربعه منهم بين العرضة والقائم. وخلال اربع محاولات من جانب ايبار فريق الباسكي اللي طبعا لم يهدد مرمى تيرشتيجن في اي من الكرات اللي يعني اتيحت لي في هذه المباراه باستثناء العرضيات اللي كانت شفتها الاول من اوريانا مرتين ومن خوسي الخلف في الجنب الشمال كوتي يعني بعض الفرص اللي كانت ضاعت اقربهم كان كره بدري قبل الهدف الاول اللي جه عن طريق جريزمان جريزمان في الدقيقه 13 من صناعه لانجلي ثم ميسي في الدقيقه 58 من صناعه جريزمان ثم سجل سوارز دقيقه من صناعه النجم الكبير ميسي في هذه الليله وفي هذه الامسيه 40 عام على لا 15 عام على النجم الكبير طبعا النجم ميسي ميسي الاكاديميه الخاصه بنادي المرسى اللي قلت حضراتكم بقى طلعت لنا يعني ميسي وانيستا وتشافي بنتكلم بتتكلم عن قريبين وبيون وبيكي والقايمه اللي كانت قبل كده في امور وجوارديولا وفرير وايضا سيرجي البكليفت ظهير الظهير الايسر وفيكتور مالدنس حراسه المرمى و يعني وبيدرو سيس فابريجاس قايمه قايمه كبيره كبيره قوي لميسي اللي بقول لحضراتكم النهارده كده في يعني أربعين عام على نشاه لا دي هنا لكن دفاع فاول. فاول فاول وسط ملعب بقى بوسكيتس ارتكاز بيلعب على يمينه بيدال يلعب على شماله راكيتيتش مع التبديلات الثلاثه سميدو مكان سينجر روبيرتو في خمسة 45 ثم بيدال مكان ارتور واحد وسبعين. ثم التبديل الثالث راكيتيتش مكان فرانك ديونج الهولندي في تسعة وسبعين. استلم هنا من جانب ديوك خوسي اخر كوتي شارك النهارده ضمن التعديلات مكان تخيره ظهير الايسر السابق لريال مدريد والباسيتي انطلاقه ميسي ميسي المرور وفاول ميسي المرور وفاول وانذار ادي الانذار هنا اعتقد من نصيب المدافع رقم سته اللي هو الوسط سيرخيو الفارس انذار لالفارس ثالث انذار في المباراه يعني هو عدى من اربيه هادي مرور من اربيا دافع اسبانيول 32 سنه وميرس 32 سنه لكن بعطاء كبير الحقيقه ورحله طويله مع نادي برشلونه 136 مباراه مع الارجنتين و88 هدف ومع البارسا المشوار والعطاء يستمر لهذا النجم الكبير هذه الاخطاء 11 مقابل 13 في المباراه لكن هناك ثلاث انذارات ديوب وتشارلز ديش وايضا سيركو الفانز ميسي ولويس سواريز فاول فاول لصالح ميسي فاول لصالح البلاون البلاو جرانا. اجاد في هذه المباراه مباراه يعني الشوط الاول التزام وانضباط وهدف عن طريق جريزمان الشوط الثاني برضه الضغط استمر وسجلوا هدفين بقت ثلاثه لا شيء وادي ميسي ولكن الى خارج الملعب ميسي لخارج الملعب ادي ميسي شوف كرة مسدده من ميسي لكن تطلع الى خارج الملعب بص القلق اللي على وجه الجماهير اللي في المدرجات طبعا طبعا يجيب يسيبوا اي دفاع بالرعب ويستمر في العطاء ويستمر في الاداء وان كان من ضمن التصريحات عقد مدى الحياه يعني قال عقد ابدي صعب شفنا قبل كده تشافي طبعا وديزا العقود الابديه مع البارسا لكن امامنا هو فاول خطا على كيكي جارديا ادي اللاعبين خرج ادي تشارلز ده ليش البرازيلي 35 سنه اللي طلع 84 دقيقه الفوز اصبح في هذه اللحظات الصدارة ايضا في هذه اللحظات 19 نقطه للبرشا لكن ريال لسه عنده المباراه اللي هيلعبها مساء اليوم امام فريق نادي ريال بايركا اخطاء 13 مقابل 13 كره ترجع مارتشتيجن تذكر تشتيجن تاخر تشتيجن في اللقطه الماضيه في, في طبعا مشاركته امام الارجنتين مع المانيا في وديا لكن اللي لعب مباراه استونيا اللي كانت ثلاثه لا شيء لألمانيا لا سجل جوندوجان وسجل فيرنر جوندوجان جاب هدفين وفيرنر جاب جول كان لعبها مانويل نوير طبعا حارس مرمى بايرن ميونخ. تشتيجي كان يستحق أن يكون أساسيا مع ألمانيا في إخفاقة 2018، ألمانيا خرجت من الدور الأول في كأس العالم 2018. بطل كأس العالم 2014 خرجت من الدور الأول في 2018 ونوير كان مصاب وغايب فترة كبيرة لكن يعني الرؤية الفنية للمنتخب الألماني في المشاركة النوير ادي سوارز يا ولد يا ولد بص الكرة شوف سوارز واخد القرار لكن كرة الى خارج الملعب ميسي بيظهر سوارز يسجل والبارسة في يعني الحالة اللي عليها ميسي تطور أداء ميسي تطور أداء حساسية المباريات طبعا ونجم كبير ودي كرة سوارز تخطئ الشباك بص اللمسة شدها ازاي؟ شالها إزاي وبص سواريز بقى مهيئ نفسه واخد القرار والإحساس بالمكان عالي لكن يعني دي المرة دي تطلع لخارج الملعب حط فيها قوة في بعض اللعيبه يعملها البليس لكن سواريز من نجوم خمس أهداف في الدوري وثنائية في مرمى نادي الإنتر في إطار دوري الأبطال على <تصفيق> طول إنوي الياباني يلعب كرة خطيرة إنوي خطيرة من إنوي خطيرة من إنوي هذه الياماني تكاشي إنوي صاحب الواحد وثلاثين عام والأربعة وثلاثين لقاء دولي مع منتخب بلاده. كان سجل في مرمى السنغال في كأس العالم الأخير مع منتخب اليابان. بص أمامنا بقى بص ميسي عامل إيه في في باولو أوليفيرا وفي اربيع نصل معا ستة 86، والنتيجة على الشاشة أمامنا وثلاثة لا شيء. جريز من الدقيقة 13، ميرسي الدقيقة 58، وسوارز في الدقيقة 66، من خلال أداء مميز الحقيقة من جانب البرصة الشوط الأول نقول فوق المتوسط، الشوط الثاني الأداء أصبح جيد، لكن السمة المهمة النهاردة عودة الروح، عودة القتال، عودة الشراسة. واللعب في هذا الملعب في ملعب ايبار بعد الفوز في لقاءين متتاليين على اشبيريا 3-2 وعلى سيلتا بنتيجه 2-0 في الاسبوع السادس والسابع على التوالي تعادل كان امام بتيس في الجوله الاخيره لفريق نادي ايبار في ظل تحسن النتائج وصلهم للمركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط صعدوا في 2014 هبوط كان للفريق لكن إيتشي كان عندهم مشكله وقرار بهبوط إيتشي وبقاء الفريق استمر ب 14 في 2016 مركز عاشر في 2017 تاسع في 2018 ثم المركز الثاني عشر والبقاء للموسم السادس على التوالي بعد المركز الثاني عشر في الموسم الماضي انوي امامنا مع سيميدو البرتغالي مع اليماني لكن تعود الى بيدال في وسط الملعب بوسكيتس امامنا اهو وادي لمسه اليد انوي انوي لمسه اليد على انوي لمسه يد على انوي وانذار لانوي اربع انذارات في المباراه النهارده للفريق الهم ادي تكاشي انوي هل الإنذار للمسة اليد ولا لمسة التهور التهور في اللقطة مش لمسة اليد بص ده تهور تهور لمسة اليد بعد الفاول الصعب اللي اتعمل أمامنا مش الإنذار مش على لمسة اليد الإنذار على التهور والاندفاع في اللقطة الماضية وإنذار مستحق الانوي أربع إنذارات نيوك الفارس إنوي والبارسا يتقدم بثلاث أهداف ويتصدر الليجا ولو مؤقتا في انتظار مباراة ما امام فريق ريال مدريد وما وصاحب المركز الثامن عشر بالمناسبه بسبع نقاط الريال كان في الصداره حتى فوز البارسا بهذه النتيجه ثلاثه مقابل لا شيء أنا بدا يتراجع في مستواه وفي اداه حتى مع المنتخب وتحركوا امام المجر كان لعب اساسي لما فازوا بثلاث اهداف سجل مودريتش وكان سجل فيتكوفيتش هدفين ومباراه ويلز واحد واحد اللي كانت طبعا يعني شهدت هدف لجاريس بيل وهدف كان للعب بلاسيل للمنتخب الكرواتي في المباراه الاخيره خلص على أيبار أن يفكر في القادم في لقاء بلد الوليد يوم السبت القادم ان شاء الله بعد اسبوع والبرشا مباراته اللي كانت مدرجه يوم 26 امام ريال مدريد تؤجل لاجل غير مسمى بعد يقول لك 18 اللي بعد يقول لك 4 ولكن امامنا هنا الانطلاقه راكيتيتش وكمان انذار مجاني لاكسبوزيتو خمس انذار عمار وجد صعوبة النهارده أمام البارسا، وجد صعوبة لأن البارسا التزم وانضبط في وسط الملعب. انضباط وسط الملعب بوسكيتس أرثور وكذلك اللاعب فرانك ديونج ثم بعد نزول فيدال ودخول راكيتيتش أمامنا هو التفوق يستمر في هذه المباراة، تفوق مستحق للبارسا بالأهداف الثلاثة، يرفع رصيده بالنقاط 10 نقطة وفي الصدارة مؤقتاً في انتظار مباراة ريال ميولكا ريال مدريد مساء اليوم وأيبار يتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الـ الـ الـ 14 كان المركز الاربع عشر قبل انطلاقه هذه الـ الـ الجولة جريزمان جريزمان يبان راكيتيتش جريزمان يسجل للبرصا الرابع تمريره اماميه بعد ما ضيع سواريز منذ لحظات ضيع ميسي وضيع سواريز فرص كانت كفيله ان البرصا يسجل النهارده فوز يعني عريض اكبر فوز للبرصا في ملعب فريق نادي أيبار كان بنتيجه اربعه لا شيء 2015 2016 لكن اكبر فوز فريق في الدوري على الإيبار كان للبرشلونة فاز بستة مقابل واحد كان ألفين وسبعتاشر ألفين أربعة على شيء بتاعت ملعب ايبوروا ألفين وخمسة كان سجل منير حدادي وسجل ميسي هدفين وسجل سوارس ثلاث دقائق وقت بدأ الضائع في هذا المباراة وادي أمامنا خفيان كليمنتي. خافيا كليمنتي مدرب السابق لاسبانيا ومدرب بلبا واللي حضر المباراه النهارده ايه على فكره قال اللي حضرت عشان ليماند مدرب مميز صديق طبعا ليماند بار وقال ان جاي اشوف افضل فريق في اوروبا هو البارسا ده الراي اللي قاله خافيا كليمنتي الموجود طبعا صاحب ال72 عامل موجود في مدرجات ملعب الروور إيه كره تطلع الى خارج الملعب البارسا يتفوق بالاهداف الثلاثه النظيفه في هذه المباراه. تفوق المستحق حقيقه يعني تفوق مستحق عن جداره واستحقاق. عوده ميسي تألقه سجل في مرمى الفريق امام اشبيليا سجل النهارده روكريات اتنين مقابل اتنين لكن المتعة حاضرة لان جريزمان الراية والتسلل عجيب جريزمان وسوارلز وميسي يعني ثلاثة عملوا الواجب وسجلوا ظهر سجلوا حضورهم الحضور القوي في مباراة اليوم امام عيباش الفريق الباسكي الذي عانى امام البلاو جرانا عانى كثيرا امام بلاو جرانا النهاردة رغم مسات التسلل اللي ايه يعني كانت سبع مرات لكن يعني سقطوا سقطوا في ثلاثة من العشرة والثلاثة كانوا كافيين ان يسجل جريزمان ويسجل ميسي ويسجل طبعا سواريز جريزمان جريزمان بيلعب في المكان اللي بيحبه بص جريزمان او بص يعني خلى سواريز وميسي يلعبوا في الامام كرأسي حربة وجريزمان يجي بقى ايه يجي من الحتة اللي بيحبها يجي من العمق يجي بالمركز اللي بيحب يشترك فيه ويحب يلعب فيه على طول المره دي التحركات من جانب ميسي مستمره ميسي بيكمل اللقاء ويعود ليشارك امامنا هنا ثالث لقاء اساسي في الدوري ومره بديل لميسي وجايب هدفين حتى الان سميدو دي الثالثه البارسا الى فوز وانتصار هو السادس وهو الفوز العاشر في تاريخ اللقاءات، السادس في الدوري والعاشر في تاريخ لقاءات ايبار بالفيردي من ليبار، ثلاثة مقابل لا شيء إلى النقطة 19 بهذا الفوز والانتصار والصدارة، سجل جريزمان في الدقيقة 13، سجل بنت في الدقيقة 58، ثم سوارنا دقيقة 66، لينتهي اللقاء الممتع من جانب البرصة المتواضع، في بعض الأحيان من جانب باري المكافح، لكن ميسي رجل المباراة كينج أوف ذا ماتش، وهو دائماً وأبداً الأسطول وصاحب الاعجاز وصاحب الطموح المتجدد ميسي يعود البرس يتالق وثلاث نقاط وثلاث اهداف في مباراه اليوم شكرا لكم اوقري الكلمة للزميل خالد ياسر شكرا للزميل علي محمد علي برشلونه كرس تقدم الشوط الاول بفوز مريح في الشوط الثاني ثلاثه اهداف مقابل لا شيء ضرب عسوار بحجر واحد فاز في ايبور كما اعتاد ان يفعل إذا في مناسبات قليله وارتقى الى المركز الاول اعتاد صداره الترتيب مؤقتا في انتظار ان تدور مباراه هذه الليله بين ما وريال مدريد ريال مدريد سيغيب عن الكثير من الاسماء طبعا هذا اينريتش قائد فريق ايبا ماذا يقول بعد هذه الخسارة؟ كانت لديكم احاسيس ان بامكانكم تتغلبوا على برشلونه اعتقد في الشوط الاول حققناها شوطا جيدا وايضا ايقاف برشلونه ليس بالشيء السهل واعتقد انهم قاموا بعمل جيد وشعروا باريحيه في اللعب وعندما يلعبون باريحيه الامور تتعقد بالنسبه لنا ايضا ديابلاسيس الذي انزلق أن يكون أمام غريزمان بكل تأكيد غريزمان هو لا يسامح داخل المنطقة غريزمان لويس وميسي لما يسامحونا للأسف كانت لدينا رغبة كبيرة كما في السنوات الماضية وأعتقد أننا نقوم بعمل جيد ونحن مستمرون في هذه الدرجة الممتازة هل تعتقد أن هناك نقص في اللحمة وفي التفاهم أعتقد أننا تطورنا كثيراً لقد بدأنا لم نبدأ بداية جيدة ثلاثة مباريات خارج الأرض كانت صعبة جداً ولكن على أرضنا لعبنا مباراتين أمام إسبيليا وثلثة وفزنا نعرف أن الأمور ستكون صعبة هذا الموسم لأن ولكن لدينا مجموعة جيدة وأنت كيف حالك؟ لقد عانيت قليلاً في البداية نعم أنا تدرب منذ أسبوعين وبدون أي مشاكل كانت الأمور صعبة في البداية ولكن هذه كرة القدم هذا يجب عليك ان تكون في افضل مستوياتك هوونيستا سيتا بور انتوان غريزمان معنا انطوان غريزمان كيف حالك وهنيئ لك بهذا الفوز لقد تبدو مرهقا ولكن كان يبدو ان الفريق